قال يا وقت اين حبابنا ليش عندنا ما يسالوا؟ هل قد معاهم غيرنا يا وقت كيف تبدلوا؟ ليش اهملونا يا زمن؟ ليش بالخداع تعاملوا؟ ايوه ليش يقهروني؟ ليش لمن؟ ما هكذا الناس فعلوا <تصفيق> طيب يا اخ مش طيب ايش هذا الكلام يا استاذ؟ طيب طيب غرامهم حسب الظروف. ليكم نسوا وتجاهلوا جعلت من دمعي حروف عاتبتهم وتحايلوا والله ما توقعتهم للظلم هذا يحملوا يا رب انا حبيتهم لما الحبي يقتلوا يا وقت اين احبابنا اجعل لنا ما يسهل قد معاهم بكيفي تتبدل ليش اهملونا يا زمن ليش بالخداع اتعامل ليش يكاروني لجل ملك ما هكذا الناس يبعدوا ما هكذا الناس يبعدوا يا اجعل لنا ما يسال القد معا غيرنا يا وقتي وكيف تبدل <متدلت> يا تيم ده غاصب غرامهم حسب الظروف اللي كم نسوا رجال جعلت من دمعي حلوف عتبتهم وتحايل حسب الظروف اللي كم نسوا رجال جعلت من دمعي الحاج، الحاج، و فوب هذا يحمل يا ربنا حبيتوا بالحب يكر والله ما وقعت فوب هذا يحمل يا ربنا حبيتوا